نسمة هذا الصباح من نوع خاص جدا، تأمل لكنه من نوع خاص جدا، لا أدري كيف جاءت الفكرة، ولا أدري كيف ستتلقونه لأنه خاص جدا، ويلمسنا جدا، إنه تأمل وحوار وكلام بدون حجاب وبدون موعد مسبق تأمل هذا الصباح سيكون خالصا جدا، صادقا جدا لن نخجل من أي شيء وسنخرج كل شيء عدلي جسدك افردي ظهرك اشعري ان كتفيك ليست ثقيله ولا مائله اخمدي عينيك اختاري مكانا هادئا تخيلي انك امام عرشه وامام ملكوته ولا شيء ينغص عليك في هذا الكون وكأنك تتكلمين مع خالقك تكلم معه ليكون هذا الحوار بيننا وبينه لنتكلم معه بدل أن نتأمل ونكلم أنفسنا لنتكلم معه مباشرة مستعدة لذلك؟ نعم إلهي لا أعرف الكلمات التي سأستعملها لا أعرف كيف أتقرب إليك لا أعرف أن أصعد مما أنا فيه ولا أعرف كيف أجلس أمام باب عرشك وأنا كل ذنوب وكل خطايا وكل ضعف لكن عندي يقين أنك تقبلني كما أنا عندي يقين أنك تحبني وإلا ما سخرت لهذا الصباح حتى أتكلم معك أعلم أنه ليس مني ولكنه منك أعترف أعترف أعترف أنني ألجأ إليك في ضعفي فقط فعلمني أن ألتجئ إليك أيضا في قوتي أعرف أنني لا أستحق ولكن أعرف أن رحمتك أكبر ومحبتك أكبر وقبولك لي أكبر لأنك لما تستقبلني تستقبلني بقدرك لا بقدري تقبلني بقدرك لا بقدري تحبني بقدرك لا بقدري إلهي سأعترف أني أحاول أن أعامل نفسي بشكل جيد وأحاول أن أدرك قيمتي أعلم أنك أنت من خلقني كما أنا فعلمني كيف أقبل نفسي وأنا أشعر أن أقبلها كما خلقتني لكن علمني أكثر وقربني لنفسي أكثر وأن أحبها أكثر حتى أحبك لا يمكنني أن لا أحب نفسي وأحبك أن أرفض ما أعطيتني وأحبك، نحن نحب من يعطي لنا ما نحب، فيا أرجوك أحببني في شكلي، في طولي الزائد أو في قصري الزائد أو في شكل شعري أو وجهي أو لوني أو بشرتي علمني أن أحبني كما أنا وعلمني كل مرة أستذكر وأذكر نفسي أنك أنت من خلقتني بعنايتك الشديدة وبدقة وأنك صورتني في أحسن صورة لا تسمح للآخرين أن لي ولا تسمح لنفسي أن توسوس لي ذكرني ذكرني أنك أنت من خلقني وأنك أنت من خلقني في أفضل صورة علمني كيف أتوقف عن لوم نفسي علمني كيف أتوقف وأعلم أنني أنا أيضا بشر وأخطئ وأن أقبل خطأي فقط علمني كيف ألجأ إليك وكيف أصححه وكيف أستفيد منه وكيف من خطأي أتقرب إليك أنا لا أعرف بعمل الصالح أن أتقرب إليك لكن قربني منك بأخطائي قربني منك بضعفي علمني اني لما اهرب اهرب اليك ولما الجا الجا اليك علمني ان اشعر اني مسنوده عليك علمني ان سندي هو انت كل مره اشعر بالضعف ارمي في قلبي وارمي في فؤادي الطمأنينة والسكينة لأنك أنت هو السندي وحبيبي وخالقي ورحيمي ولا تنتظر مني أي شيء علمني كيف أقبل التغيرات الصغيرة في حياتي أعلم يا رب أن البذرة لما نزرعها تأخذ وقتا طويلا حتى تكبر فعلمني ذاك الصبر الجميل حتى أكبر يا الهي ولما أكبر أكبر فيك وبيك وبطاعتك وأحبني وأحب غيري لأنني أعلم إن لم أحبني وإن لم أحب غيري فكيف فكيف أحبك إن لم أحب من أرى فكيف أحب من لا أرى علمني يا الهي أن عندما أرفع عيوني وأنظر لعيوني ألا أخجل وألا أطأطئ رأسي وأن أتعلم كيف أرفعه لأنك معي وأعلم أن عملي الصريح الذي قمت به مهما خذ فقد كان لوجهك ولن أندم عليه لن أندم عليه لأنني تاجرت معك رغم قلتي ورغم ضعف تجارتي لكنني تاجرت معك، وأعطيت لوجهك لا لوجههم، فعلمني، فعلمني أن أقبل كل ما أخطأت فيه، وعلمني أن أتنبه أن عندما أعطي فأنا أعطي لوجهك، لا أنتظر لا جزاء ولا شكورا. علمني كيف أحبني، وكيف أتقبلني، وكيف أتفهمني، وكيف أتقرب بأخطائي وضعفي منك. إله أنا أعلم، أنا أعلم أن شكري لك قليل، وأعلم أن تقربي منك قليل. ولكن لما تهديني لكي أتقرب منك علمني أن أفخر بنفسي علمني أن أصعد دون تكبر وأن اتواضع دون إدلال وعلمني أن قوتي أستمدها منك وحدك وأماني أستمده منك وحدك وعدم خوفي لأنك معي شكرا يا إلهي أن هذا الصباح أوحيت لي ورميت في قلبي أن أتقرب منك وأن تكون هذه النسمة وهذا التأمل هو كلام معك وصدق معك وأن أشعر برحبة أنني أمام ملك الملوك أطرق بابك دون موعد، وتسمعني دون أن تقاطعني، ودون أن تحدد لي لا موعدا ولا زمانا ولا مكانا، تستقبلني كلما لجأت إليك، فقوتي آخذها منك، صدقي آخذها منك وآخذه منك، منك وسأجره. على كل شيء وأن لا أخاف وأن أتخذ أول خطوة لأنك معي. فلو كنت معي فلن يغلبني شيء، لن يغلبني شيء. خذي نفسا عميقا. ارسمي ابتسامة صادقة على وجهك. حتى تظهر على كل ملامحك اشعري بالاسترخاء وعودي لحياتك ولصباحك واشعري بالقوه لانه معك صباح الخير